السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيديو جديد لشقة للبيع متفرع من شارع شهاب عمارة مدخل شيك ميزة دور شقتين وفي اتنين اسانسير ومدخل التفاصيل كلها كاملة هتلاقوها اسفل الفيديو ميزة الفيو بتاعنا مفتوح الشقة مش مجروحة خالص ونورة زي ما قلنا التفاصيل والسعر هتلاقوهم اسفل الفيديو شقه مساحه 200 متر هنخش لجزء الغرف بعد كده بنلاقي حمام الضيوف ده حمام الضيوف نطلع باب الشقه في طرقه التوزيع بنلاقي هنا المطبخ ميزه ان الشقه كلها على الشارع زي ما احنا ملاحظين شقه نوره والشمس داخلها حاجه للستيل الاجنبي ال... شويه الهادي في هنا حمام تاني وفي كابينه شاور يبقى احنا كده عندنا هنا من الحمام بعد كده بنلاقي باب بيفصل الغرف عن الريسبشن وبلاكار هنا دي عندنا هنا اول غرفه الارضيه جوه معموله باركيه الريسبشن كله معمول رخام جرانيت طبعا ميزه التوضيب وعندنا هنا الحمام الثالث حمامات اديال ستاندر وعندنا هنا البانيو بعد كده بنخش للغرفة الثانية. زي ما حضراتكم لاحظين الشمس منورة المكان والشقة مش مجروحة ده هنا عندنا دريسنج روم غرفة لوحده بعد كده عندنا الغرفة الرئيسية الغرفة الثالثة بردك مش مجروحة من ورا اتمنى لو الفيديو عجبكم متنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس ولايك وشير عندكم والنقطه واتمنى دعمنا باذن الله في المزيد تزر مننا كل جديد والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته